ويا ادم اسكن انت وزوجك الجميل فلما ذاق الشجرة بدت لهما فرآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن الشجرة وأقل لكما وأقل لكما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 إنهم يراكم هو وقبيلهم من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بِالْقِسْطِ وأقيم هدا وفريقا حق عليهم الضلال إنهم اتخذوا الشيارات